Oh Oh يا أستيك, استيك يا استيك كل بابور ميستك هاتوا زمه كل بلاستك استيك يا استيك كل بابور ميستك هاتوا زمه كل بلاستك والمشاعر تجذرو على شاشه بيضوا وضروا منها لما هل يا مول طفي <تصفيق> الشمع عشر مرات إمامها الطاهر اسقي البن بدل شربات يا مول متطهرة يا مول متطهرة يا مول متطهرة يا مول طفي الشمع عشر مرات يا الطاهر اسقي البن بدل شربات شرمرات لمامها الطاهر اس البني بدل يا عروسه يا حلاوه يا حلاوه على تفوت والكل يعيش طاهر يا حلاوه يعيش مبسوط فرحتها والعلقه تفوت والكل يعيش ويعيش مبسوط فرحتها يا حلاوه يا, يا حلاوه والعلقه تفوت والكل يعيش ويعيش ويعيش مبسوط فرحتها والعلقه والكل يعيش ويعيش مبسوط مبسوط فرحتها تموت يا عروس يا حلاوة يا عروس يا حلاوة علقة تفوت والكل يعيش ويعيش مبسوط فرحتها